ولا لي العديدنا والمعيشه ولا لي العديدنا علينا وشكون هو اخ النوش وشكون هو اخ هو والكرامه ما تحت الرجلين وشيعله وبغا يطير وشيعله مشي يطير وبغا يطير وشيعله وبغا وبغا يطير وشيعله وبغا يطير وبغا يطير والسرد الغالي علينا، علينا، علينا، والمخزن مالهم ماله مخلوع